Victor Ponta face marele anunț: Parlamentarii pro-România vor vota pentru o moțiune de cenzură. Victor Ponta anunță ce parlamentarii noului un partid, pro-România, vor vota pentru o eventual moțiune de cenzură împotriva guvernului Dencil. Fostul premier face inventatul celor 12 motive pentru care actualul executiv trebuie să plece. Guvernul actual, condus în mod formal de catre Viorica Dancila, nu reprezintă nici interesele Romaniei, nici ale romanilor care au votat în decembrie 2016 și nici măcar ale PSD, ALDE este un guvern confiscat în totalitate și si care acționează doar pentru satisfacerea intereselor personale și si ilegale ale lui Liviu Dragnea și si ale grupului sau de interese. Parlamentarii biais pro romania vor vota pentru o moțiune de cenzură cel puțin din următoarele considerente. Obedienta totală a structurilor guvernamentale fata de interesele private si ilegale ale lui Dragnea și ale grupului sau de interese ilegitime. Dezastrul economic și si bugetar produs prin aplicarea aberanței revolutii fiscale. Una colosală a creșterii salariale de 25, care în realitate au scăzut prin trecerea contributiilor sociale la angajații, rata inflației. Haosul provocat în sănătate și educație prin măsuri guvernamentale gresite și care sunt de natura sa producă conflicte sociale de proporții. Capacitatea structurală de a face investitii publice și si de absorpție a fondurilor europene. Inselarea sistematică a opiniei publice referitor la adevăratele cauze ale inflatiei și si deficitelor comerciale și si bugetare. Stabilitatea și impredictibilitatea produse în mediul economic prin schimbările frecvente și aberante ale codului fiscal. Politizarea totală a conducerilor companiilor cu capital de stat de capitalizarea prin confiscarea profitului făcut de acestea în anii anteriori și si pregătirea trecerii acestor societăți de stat în proprietatea unor grupuri din Israel, Ungaria sau Rusia prin infintarea fondului suveran. tentativele repetate de furt din banii acumulati de cetatenii României in varsta de sub 45 ani la pilonul 2 de pensii. Dezastrul produs în domeniul energiei unde România se situează pe primul loc în Europa la creșterea preturilor contractele ilicite, sine transparente prin care companii din Ungaria obțin monopolul asupra întregii cantității de gaz exploatat de România din Marea Neagră. strategia de acaparare a instituțiilor statului roman, Curtea de Conturi, Banca Natinala, Consiliul Concurentei, SPP, Servicii de informații etc., de către Dragnea Siacolitisai prin modificări legislative care nu respecta practicile democratice. folosirea mafiota elementelor de politica externă a României în scopul obținerii de către Liviu Dragnea unor avantaje materiale și si politice personale, inclusiv negocieri private cu alte guverne naționale și si lideri politici care au interese diferite sau chiar contrare cu cele ale României. Scrie Victor Ponta pe Facebook. Fostul premier aminte sub tece ce parlamentarii Diez Pro-Romania nu a votat pentru investirea guvernului la după acceptarea sa de catre Claus Iohannis. trebuia sa fie evident din de atunci pentru toată lumea ca propunerea facuta de Liviu Dragnea se referea la un premier obedient si de fata da, si ca întreaga putere va fi exercitata abuziv si ilegal de către Dragnea. cazul unei demisii sau demiterea actualului guvern Diez pro-Romania un nou executiv care să aibă un sprijin politic cat mai larg în parlament și si care să fie eliberat de sub influența infracțională a lui Liviu Dragnea, mai afirm Pontă.